(التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟) ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس، ينبغي يعمر يعم الراس ينبغي ان يعمك الحرث، العمرة فالحرث، أن تعمر بالتقصير كما يعمك الحرث، هذا هو قول جميع من هو العلم